Eugen Teodorovici, anul de ultim despre transferul contribuțiilor, se va acționa pentru ca angajații din sistemul public să nu piard? Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, miercuri, ce se va acționa astfel încât salariații din sistemul public să nu piard din venituri din cauza transferului de contribuții. Acolo unde se dovede subliniere pe ce nu a fost interpretarea grea, subliniere IT a legii, subliniere de ce anumite prevederi din lege trebuie adaptate sau alte prevederi legale, acolo se va acționa pentru ca oamenii să nu viard, a spus Teodorovici. <fie> <fie> Întrebat, miercuri, ce se întâmplă în cazul celor aproximativ 20% dintre contractele de muncă al ceror cuantum brut nu a fost modificat după aplicarea noii legislații în domeniul salarizării, ministrul finance -lor, Eugen Teodorovici, a spus ce se ia în calcul adaptarea legii pentru ca oamenii să nu viardă el precizând ce se referă la salariacii din sistemul public. La principiu, ce pot spune cum a fost discuția cu managerii de spitale, la fel se va acționa sublinierei pe alte zone. Acolo unde se dovede subliniere pe ce nu a fost interpretarea greșită. Subinere ai fi alegii anumite prevederi din lege trebuie adaptate sau alte prevederi legale. Acolo se va acționa în acest fel pentru ca oamenii să nu chiar a spus ministrul finanțelor. În ceea ce privește sublinierea de angajații din mediul privat ale cerurilor salarii nu au crescut după aplicarea noilor prevederi legale, Teodorovici a spus că autoritățile nu pot interveni, el criticându-i pe patronii care spun ce nu au modificat contractele de muncă de teama unor noi schimbări legislative. Obligația de a respecta legea în vigoare astăzi există, a sublinierea ce toți patronii trebuia să aplice legea existentă, adică UG-79, Dacă la asta facem referire, a mai spus ministrul, conform News.